Oázou klidu by se dala nazvat zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V centru východu České metropole na ploše o rozloze 2,5 hektaru můžete obdivovat na 500 druhů převážně léčivých rostlin. Expozice je rozdělená do dvou veřejně přístupných částí. Pro veřejnost, co tady můžou vidět, takovým tím unikátem jsou určitě i výukové systémy pro studenty, které běžně člověk nemůže vidět, ale tady určitě ano. Takže tady je třeba botanický systém těch léčivých rostlin, dále tady je toxikologický systém a je tu i fitoterapeutický systém, kde jsou třeba léčivé rostliny už zasazeny podle oblasti toho účinku. Pro návštěvníky je také připraven. Na naučná stezka farmacie, kterou si mohou projít. Tak zaujalo mě tady ta různorodost a že to je vlastně setří, podle výuky farmacie. A určitě mě překvapilo, že je tady takhle vrací jako velká botanická zahrada, kdybych to netušila. A jako návštěvník jsem nadšená, že je takhle velká a rozlehlá. Rostliny ze subtropických a tropických oblastí si můžete prohlédnout ve sbírkovém skleníku. Největším lákadlem je sbírkový skleník, který je otevřen ze spodní části, kde jsou vlastně tropické, subtropické rostliny, dřeviny, liány, kořeninové rostliny, hodně sníh je i. Toxických, které se vám můžou zdát, že máte běžně třeba i v bytě a nevíte, že jsou toxické, tak z důvodu toxikologie je máme zde i ve skleníku. Další atraktivní záležitostí zahrady léčových rostlin je Rozárium, které čítá zhruba 80 odrůd růží v 600 kusech. Hned vedle Rozária můžete vidět krásnou kolekci bílých pivoněk. Za Altánem je pak situována francouzská zahrada. Unikátní je i střešní zahrada, kde si mohou návštěvníci posedět a v klidu relaxovat. Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se také sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. Od roku 2005 je členem Unie botanický zahrad České republiky. Zahrada je otevřena nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Najdete ji v Hradecké botanické ulici, vstup není spoplatněn a vidět ji za to určitě stojí. Zahrada se letos zapojila i do projektu Hradce Králové a Hradecko selvem Gustíkem, která je zaměřená na rodiče s dětmi, takže do zahrady můžete vzít i své ratolesti.